Здравейте и добре дошли на следващия IT Talks. Днес до мен е Ники Костов, така че ще си поговорим доста за дотнецвета, за технологиите. Направо, Ники, ще дам думата на теб да се представиш. Главно да разкажеш за себе си откъде си, как си вика малко лични неща да споделиш. Николай Костов се казвам от София съм. Занимавам се с програмиране, вече може би 15-ти на малко повече години. Uh, занимавам се в момента с uh, проекти в uh, web света .NET, -Net Core uh, работя в компанията ZenCodio, преди това съм работил 5 години в Telerik, uh, преди това пък съм се занимавал с uh, такива фриланс проектчета като по-малък, по олимпиади по съм ходил доста с по алгоритми и по uh, информационни технологии. Супер! Um... В такъв случай, като каза а, Алгоритми и Олимпиади, веднага ми навява на мисълта, как един човек се подготвя за Олимпиада такава, по алгоритми, къде въобще как. А, те са хиляди, по които трябва да знаеш. Буфално някой път, нали, си ги назубрил, предполагам. Има моменти а, и... такива. Когато се подготвихме за Олимпиадите по информатика, решахме си първо задачи. Но... А кой клас е било? 8 до 12. Добре. 8 до 12, като влязох в НПМГ-то, тогава нали, започна моят период от ходене по състезания. Решахме супер много задачи, но задача, това, че си решил една задача, нали, не означава, че може да се падне същата или дори подобна на Олимпиада. Това, това е нали, крайно недостатъчно. А, идеята на решаването задачи всъщност беше да видиш а, алгоритъма, да го разучиш да видиш подход при решаването на съответната задача. И общо, взето повече ми помагаше а, разбирането на това какво, как работи алгоритъма, какво прави, а, структурите от данни разбира се, графи, динамично оптимиране. Примерно задачата по динамично оптимиране бяха едни от най-тегавите. Там, за да измислиш а, а, решение, не може просто да знаеш алгоритъм. Там нямаш, както при графите, примерно DX-та, няма, няма алгоритъм готов, а, там ти си изграждаш математическа а, рекурентна зависимост на базата на а, условието на задачата, а, решаваш един вид задача по индукция, например, и всяка една динамична задача си изисква абсолютно а, такъв отделен решение, да. решение. Кроме за тези задачи не може да си назобря алгоритми да ги прилагаш. При другите задачи те са различни, примерно а, да кажем при графите да, хващаш един, примерно имаш а, а, търсене на примерно, компоненти на свързаност с граф, знаеш че ще приложиш а, DFS. Или примерно имаш задача за а, минимално покриващо дърво, прилагаш прим или крускъл. Ти знаеш ги алгоритми. Да. А, когато нали, едно от основните неща, за, особено за тези колеги, които се интересуват от алгоритми, искат да ходят по стезани, или за учениците от 8-12 клас. Учат алгоритмите, решават задачи и се опитват да схванат концепцията идеята на алгоритми. Защото много от алгоритмите, между другото, не винаги ги прилагаш, почти никога не ги прилагаш едно към едно. С някакви модификации, с някакви, примерно... Донаправяш да си, да да... си ги да... ги представяш по различен начин. И така, това, което изпълним тогава, но нас ни водеха по лагер школи, от Министерството, което беше супер готвено. а Събираха ни в едни... Хижи или нещо? такова ли, а, неща, ни, ли пример, е било? хижа да, или на море, една седмица. И от сутрин до вечер, пърно сутрин а, лекции. Следобиада състезания. Сутрин лекции, следобиада wow. състезания. Решаване на някои задачи. Има ли въобще такива, а, знаеш ли? А, олимпиади? Има. Състезания има. Даже сега давам задачи от време на време, нали, когато има възможност а, на тези мероприятия, но преди т.е. сега дали има, дали има школи, ми е трудно да ти отговоря, надявам се да има, сино се надявам да, да има, защото школите бяха местата, където ти реално изграждаш приятелства с хора, които са доста напред на малка възраст, примерно 8, 9, дори 12 клас, ти още не си почнал работа, обаче а, хората, един ден които са вътре са, са с много повече познания, отколкото човек, който вече работи, Примерно в сферата на алгоритмите, да кажем. Или на, по информационни технологии пък бяха а, такива проекти, приложни проекти. И ти се запознаваш с хора, които ще са евентуалните бъдещи лидери в индустрията. И това е много по-ценно дори от самата школа, просто изграждането на приятелствата. И ако ги няма, се надявам да намерят подход вариант да ги реализират. Отново. А ти на... да. си ходи хемна състезателно, до... хем на такото се създават, проект, не знам точно как се води. Олимпиада по информационни технологии, а, технологии, да, ами. Комбинира ги двете, защото по това време нали, алгоритмите си ме влечаха, то си беше математиката, п.с. си математика, която винаги нали, ми е била интересна, но и информационни технологии, където изграждаш нещо приложно. Там даже, честно казвам, информационните технологии са ми винаги по-голям успех, а, просто защото при алгоритмите нали, се изисква да се концентрираш само върху тях, да, да оставиш настрани всички други. Нали, неща и да си решаваш яко, яко задачи. А, и те изискват съответно много по-дълбоко познание на математика. Докато приложено програмиране е съвременното, съобщае програмирането на, на програми, на веб приложения, то изисква да знаеш технология, да знаеш концепциите за програмиране, но не изисква толкова а, дълбоко математическо мислено да, познание, да. за да можеш да ги, да ги решаваш. Качественият код също и там са приглежда. нали така? Качественият на код или... ами... Да, малко е спорно точно дали критериите са на IT Олимпиадата, нали, дали хубаво разглеждат качествен програмен код, там има жюри, те ти виждат кода и без това, има, критери, има част от точките, които са за качествен програмен код, поне по, по моят време беше така, надявам се се са го взимали преди винаги, но повече се гледало винаги функционалност, колко е сложно това, което си направил, нали, за възрастта, за която си, дали това, което си направил. Реално е достатъчно като обеми, е достатъчно като, като сложност. Да, да не е да просто пиарат. някакви формички да. Да, да, да. да. да, да. да. А, ти всъщност беше един от а... авторите на последните две задачи на Софтунядата. <сък> 9 Девета и десета. Десета <сък> даже само едно момче успя ти реши с макс точки. Да, те се оказаха доста труднички. Десетата я планирах да бъде много трудно. А, но да, а, ми. Девета задача беше динамично оптимиране, но с малко досещане. А, могат да ги намерят, предполагам, те, хората. Ми които трябва... Не, не сигурно ще бъдат пуснати, да. Супер. А десета задача а, беше а, комбинаторика, но не просто комбинаторика, а, комбинаторика с много огромни числа. Комбинаторика, в която трябваше да се използва, примерно, а, теореми, свързани с а, остатъци, деление с. А, а, прости числа, примерно малката теорема на Ферма, колегите, които са по-запознати с математиката а, и тя затрудни абсолютно всички, освен момчета, които всъщност печели нали, първо място там на алгоритмичната част и той всъщност реши всички задачи. В нали? хиляда от хиляда точки, 10 от 10 задачи реши. А, е а как може да сподобиш, това е подготовката за изготвянето на такава задача? Примерно, нали, знаеш, че като напишеш нещо, доста често си има някаква грешка в кода, си нещо, си изпуснал. Или, тук е страшно, но трябва да го изтъсваш много добре, в крайна сметка, да го допуснеш и така нататък. Ами, при писането на задача, аз прилагам следния подход. Първо се мисли хубаво условие на задачата, мисли се хубава идея на задачата, защото реално задачата ти в крайна сметка се изгражда около тази идея. Някакъв като... real life example да се получи горе-долу. Или, или някой алгоритъм, да, около него, или реален пример, нещо, някакво реално. Практическо mm -hmm. нещо също е готино да има фогоритмична задача. Като измислиш каква ще е концепцията, идеята, нали? Въобще, преди това се измисля и какъв ще е типа на задача, защото а, при мен имаше условия едната да е динамична, другата да е комбинаторна. Нали? Да, да, да не се повтаря. Се точно, да, се с това изискване, но примерно, а, като измислиш типа на задачата, измислиш горе-долу идеята. Следващото нещо, много важно, е да си решиш, нали? Да си помислиш какъв ще е входа и какъв ще е изхода. А, да си напишеш решението. А, да прецениш, нали, дали да влесниш евентуално а, условието или идеята или да затрудниш прямо изискванията. Условието се написва, а, може да се вкарат някакви такива заигравки в самото условие, но а, като е готово и то, след това се правят и тестове. Тестовете, при тях е важно да се внимава нали, за а, такива скажа, читери, които хващат, примерно, едната тази динамичната, можеше да се реши с а, а, с подхода. А, от 0. От 0 да, То имаше много неща с нули. Аз просто намалих тестовете. Или групираме тестове в един. Grid и алгоритъм също може да се приложи на динамичната задача. Не е окей, okay. Сложна задача динамична, да може да се реши да изкарам много точки с Grid. И там, примерно, тестовете, слага, а, Пиша си двете решения гридито и динамичното. Тези, които минават на гридито, ги смалявам до минимум, примерно до да изкарат 10-15 точки с това решение. И останалите всички да се различават от груба, оптималния спрямо гриди от груба. Правят се също така, а, измислят се тестове, които са равномерно разпределени. Правят се тестове, които да хващат максималният а, input, примерно, и минималния. Някои такива интересни кейсове. И така, защото... Цел да бъде честно дори за хората, да, които все пак се решили да е въпреки, че не е да. динамично определено. А, аз предлагам малко си поговорим и за кариера, а, аз знам, че си Селюшен архитект, как да кажем се постига това? Нали, има хората най-често как протичват, нали, започват Junior, после отиват към мит или а синиър. И нали от синьора вече на къде тръгваш, какво става? Ами да, в един момент след синьора ти трябва да израстеш по някакъв начин в индустрията. И пред човек общо взето се предоставят два избора, основни основно. Един е да тръгнеш в така наречената менеджмент сфера, т.е. да станеш тим лид, да станеш примерно директор на някакво звено по-голямо или някакъв си левел, още по-нагоре. И това е един избор. Тогава, какво правиш основно, трябва да се изградиш като а, лидер, който да може да, нали, да управлява хора. Да ги организира, да, да организира да най-малкото. Да измисля процеси правилни, да оптимизира процесите на работа и така нататък. А, другата сфера, в която можеш да тръгнеш, това е технологичната сфера. Да задълбавиш нея. ти си станал синьор а, и искаш да, да ставаш още по-добър. Тогава започваш, нали, да. Се издигаш В позиции като принципъл, архитект, CTO, това са вече чисто техлид тех също, но това са чисто технологични позиции. А които... техлида къде стои малко между силишен архитектът Аби, и... Може би Да, но той е по-скоро този човек, който на малко по-ниско ниво в компанията взима технологичните решения. От него зависи, mm -hmm. той е човек към който можеш да се обърнеш, когато се чудиш някакъв технологичен въпрос на къде да... Да поеме проекта, примерно, на къде, как да го решиш, коя технология да се използва. Като а, тези две направления, нали? те са сравнително, имат, разбира се, припокривания. Крайно е да се каже, че просто си избираш. Да. Ясно е това, но примерно в Телерик, като бях, бях а, а, Team Lead. Нали? Това беше моята позиция последно. Менеджер, всъщност, менеджерска позиция. А сега в сегашната си компания съм в другата сфера, не в другата страна. А, съответно и съм струшен архитект. А, а какво се изисква за едното и за другото? За, за да си добър лидер, а, има, трябва да притежаваш най-различни качества, които а, не винаги се допират до технологичния свят. Даже в повечето случаи не. не. Трябва да си примерно. А, да, Добре да си защитаваш идеите, трябва да можеш добре да развиваш хората, които, за които отговаряш, трябва да можеш а, да, да си добър пример. А реално там не между много неща, в смисъл, да, там же, е много практика, че, да. му, май, съвдението при програмирането. Да, да, също имаш и отговорности, които с корено страниш от самото програмиране. Нали? А, Какви, Delivery, да, какви машини, примеро, да се купят на програмистите? Не, не, не винаги да. са неща, които са ти интересни. А от, от другата страна, вече за да си добър, примерно, принцип, архитект, CTO и така нататък, или зависи от позицията, как се нарича, трябва да си, да си много добър в. Технологията, която се използва, да си много добър в а, езика, който пишеш, езиците, които използваш, а, но трябва да имаш и много а, обширни познания в цялостна сфера. Примерно, окей, okay, добър веб developer си, знаеш, очевидно, HTTP, технологията си много добър в нея, а, езика и така нататък, но трябва да познаш как работят мрежите. Колко Та, на дълбоко? Да, примерно. Ами, колкото ти е интересно, нали? Да. Това е въпрос вече на, на преценка. Трябва да, да, да поназнаваш малко Machine Learning, Какви проблеми можеш да реши машин Learning, Кога е подходящи, кога не е. Примерно, да познаваш... А, UX а, даже сигурно. UX, да кажем, да познаваш а, как се пише за... А, да кажем, някакви по-малки устройства, как се правят десктоп програми. Просто трябва познанията ти, или функционално програмиране, също трябва да познаеш. познанията ти да стават все по-обширни. Защото колкото повече поглед имаш върху. Повече неща, по-обширен поглед имаш, толкова е по-лесно да вземеш решение, а, която технология е по-подходяща за конкретния случай, ко кое от технологичния свят може да влезе в употреба за конкретното софтуерно решение. Нали, имаш, Дори това имаш, да база и всичко е по всичко, да. да, да, да. Ти база, всичко, което а, ти нали, не би могъл, ако си един джуниор так-що навлизащ, който те първо нали, започва да работи, няма да можеш да вземеш подходящо решение. А, да кажем, че графбазите биха били много подходящи в ситуация, като фейсбук с приятелства, връзки между тях и така нататък. Примерно, и това е важно, като се развиваш нагоре, да не си като паци за това, което правиш, а да поглеждаш на страни, да се обглеждаш, да си винаги информиран за новостите в технологичния свят и всички нали, от другите технологии също да, да, да поназнайваш. Защото може да се окаже, че нещо, което някъде си дочул, Същност е перфектното решение на текущия софтуерен проблем, който компанията решава. Може да не е точно технологията, която колегите ти пишат, може да, нали, да е корено различно, но за да го знаеш това нещо, да можеш да вземеш решение, според мен, трябва да много да знаеш от, от цялата сфера. Да си говориш и с хора от сферата също? Да, да те, разбира се. Те те трябва да ходиш по конференция, да се запознаваш с хора, трябва да следиш какво се случва, да си говориш с хората, да видиш тяхната гледна точка, защото, примерно, Особено ако са от други, от други технологии и други езици, ще е много по-полезно да видиш тези какви проблеми се сблъскват, какви проблеми решават с техните технологии, за кое са подходящи и кои не. Ако това нещо го знаеш, ще можеш да си а, да дадеш много по гъвкаво, да правилно решение да също също. Кака, да вземеш по-правилното решение абсолютно. Определено. Па... Защото когато си, си речен архитект ти взимаш решения най-вече и тези решения могат да повлияят и влияят най-много всъщност твоите решения върху продуктите, които се създава на по-низко ниво нали, в компанията, продуктите, които а, дали върваме. И а, едно грешно решение би могло да означава пренаписване на целият продукт, което да означава загуба да, на да. човеко време, пари и така. А ти как учиш? Примерно а, сега водиш .NET Core 3.1, там има промени. Как успяваш въобще те да се държиш? А, винаги запозна смисъл. Да, ясно е, че но кога горе да намираш време? Как става? Учи ли нещо напълно ново в, а, при теб? А, ами, гледам, винаги да, да уча нещо ново. Винаги а, да не седя на това, което знам. А, примерно, преди години започнах малко да разцъквам Python. Като преди това съм, например, съм писал на C++, на PHP, някои неща съм ги правил, защото са, се е налагало други от чист интерес. Важното е, според мен, да не се губи интерес към технологията и към сферата. Ако ти имаш интерес, ти сам ще си търсиш нещата, сам ще да. се мотивираш и ще искаш да разцъкваш нещо, което не е само в твоята сфера. А, примерно, ето сега... Uh, имахме един uh, проблем на работа, който трябваше да решим: обработка на, на хиляди имейли, uh, които идват от американския mm -hmm. съд, uh, категоризация и извличане на информация от тях. И uh, аз бях разцекал преди това, как да кажем, технология като Stanford NLP, или въобще NLP като, като част от uh, Machine Learning, -а. и когато дойде този проблем. Тази технология, която бях ръц, ръцекла преди, влезе в страхотна употреба за този конкретен проблем. Например. А, колкото. И, и това, това, това, това, това те мотивира още повече. Колкото повече от, научаваш, толкова повече виждаш, че това е полезно и се опитваш да, да научиш още повече. А конкретно, а, ако али, питаш как, къде ровя, какво гледам, ами просто следя новини, следя блогове, конкретни хора, които са ми интересни. Uh, следи как се развива индустрията като цяло. Примерно, чета какво се случва в Python света, какво се случва в Machine Learning света. Какво се случва uh, не само в dotnet uh, света, да, да. който който нали, последните години съм. А това е интересно, Мисля, имаш някакъв такъв uh, Einstein момент, където uh, ти казваш, окей, сега трябва да ще поем повече информация или просто когато намериш време. Примерно вечер с работа, преди работа и... Ми, да ти кажа, чета, когато ми се чете. Не си казвам, примерно, всяка вечер ще отделям точно един час. Али, ако да. ми се чете три часа, чета три часа. Ако не ми се чете, не чета, примерно. Сълти и неделя също. Когато трябва да идва от тебе, а не да си. Факт. Ако се задължаваш, примерно, всяка вечер сядаш се един в един час да седиш и да четеш. Това е като работа, не като удоволствие, да, да. Абсолютно. Знаеш, да, да, да. трябва да го правиш. Uh, действително си губиш и мотивация и желание. Uh, затова просто трябва да, си, да имаш този план в тебе нали, за технологиите. И когато ти, се, ти е нещо интересно, ти се чете... А uh, книги сядаш, че, да четеш ли? Книги uh, към момента предимно слушам. Mm -hmm. uh, и напоследък особено доста слушам книги. Uh, самото четене не ми доставя такова удоволствие и ми изморява повече нали, да следиш... Uh, защото а... има някакъв фокус на мозъка и да... Но когато ги слушам книгите, мога да ги пусна на по-висока скорост, пак възприемам информацията. Реално книгите, всъщност, за мен са ценни за идеите, които имам вътре в тях, информацията, която имам. Не толкова самото удоволствие от прочитането. Имаш преди начина по който ще накарат да мислиш. Да, и... да, това, което иска да каже, реално автора, идеята, която иска да представи, тя ме интересна. Затова, към, към момент съм се ориентирал към аудиокниги. Много ми помага, честно казвам. Иначе техническа литература, четох преди години, още като наблиза в началото в а, програмирането, защото тогава Колкои нямаше... години само да кажем било... Ами, 2003-та, 2004-та, не мога да ти Добре. кажа конкретно, 6 срещу 7 клас... А, а... Горе-долу да, тогава се пада. Тоест ли си бей, от тени емитични програмисти, които е нямало стек овърфол, нали така? Нямаше стек оверфол, <laughs> нямаше и толкова много информация в, а, в интернет. Имаше едно нещо, което се казваше а, Experts Exchange, което беше платено и то беше тогавашния стек оверфол, но вътре беше доста пълно с информация. Беше платено, М имаше вариант за обиколиш, нали? А, забраните а, и Тогавашното, по тогавашното време и в интернет нямаше толкова информация. А, колкото сега, сега, просто е повече от пълно. Сега никой не може да. Точно, че кое няма. да вземеш в крайна сметка. не е само с такова, а, толкова блокпостове, програмисти пишат. Въпрос е, обаче, че тогава единственият вариант да прощеш беше някаква книга. В България нямаше много книги. Нямаше Amazon да си поръчаш. Тоест, имаше. Имало Амазон, Amazon, но доставките в България за книги тогава много, много трудно. И. А, имаше преведени на български книги, Българ, български автори не пишеха книги, пишаха само някакви учебници например, за C++. И имаше една много хубава книга, М ще излъжа. Кай Хосмани беше автора, една червена за C++, mm -hmm. който я виждал се сети. А, тя ми беше първата книга, която изцяло изчетох и ми беше страшно интересна, а, защото в нея пишеше, освен нали, синтакса на езика информация, имаше много такива историки, допълнителни неща, които пишеше в самата книга от къде идва първия бък. Нали? Равно, че някаква, действително бък е някаква бабулечка, която в някакви от релетата на отдавашните, отдавашните нали старите компютри, се е забило и програмата е да работи, Компютърът е да работи. А това привно по времето там, когато Енигма, е, като... По, по времето на тия компютър ли е било тогава? Е... А, малко след това мисля, че... А... IBM времето е да, най вероятно да, да, някъде там, преди даже IBM времето. Mm -hmm. а, и, примерно такава историка в тази книга, още по-очи ме разползваше и беше супер интересен, увлекателно написана. После вече се появиха и други книги. А, Linux ръчник на администратора, страхотно това също много увлекателно написана. Една, мисля, че Розова беше. Споменцент. А имаш ли някоя така най-най-най-любима, която да си кажеш? А, от технологичния свят а, мога да препоръчам три книги, които стават а, така <t -1> и за четене. А, Code Complete е едната, тя е за по-джуниорни ниво, да кажем колеги, които те първо навлизат. В нея са описани доста хубаво добри практики при качествения програмен код. Хубаво е човек, като навлиза в индустрията, нали, да свикне с хубавото, да свикне с правилното, по-скоро. А, и тази книга може да помогне на всеки нали, да види как е по-добре, да проща как е по-добре да се правят тази неща. А, предполагам, Solidски OP принципи пак са залъжнили ами, или не точно? не си спомням, мисля, че нямаше Solid и OP, нямаше дизайн pattern и имаше също. По-скоро не на променливи някакви. Ами, това искали... е една от главите на именоване. Но има много, много повече от mm -hmm. това. Е. Въпросът е, че ако човек е джуниор, тя не, ако вече си навлязла в индустрията, тази книга нали, не е толкова полезна, но човек, който е джуниор, ще му много полезно. Другата книга, която е конкретно за.NET, за C-Sharp, която мога да препоръчам е c sharp sharp която книга навлиза много на дълбоко в междинния език IO, Intermediate Language, метаданни, примерно, към какво се компилира кода. Предлагам и за Garbage Collection на За Garbage Collection, мисля, че за SyncTrail ето как работи. Как работи системата с ексепшените. Много, много неща. Тя е много пълна книга. Също много приятно написана за четене. И, и една книга за синьори колеги, а, която а, бих препоръчал а, AI the Modern Approach, мисля, че се казва Modern Approach а, AI, ще излезе mm -hmm. в Google, ако някой напише да я види. А, книгата е много тегава за четене, има страшно много математика, много формули. Има и теория. Това не е книга, която да изчетеш от начало до край, но е книга, която по-малко, по-малко да прочиташ в избрани глави, така че да придобиеш така по-хубава представа за машин лърнига, за изкуствен интелект, за роботиката, за агентните системи, а, системи базирани на логика и така нататък. Вътре, вътре е написано много хубаво това. Представя ти агентни системи, като казав, мен, е, всъщност ми е много... ами, агент е термин, а, който означава някакъв а, интеллигент... единица труд или нещо? По-скоро да... едно роботче или, ага. или една система, която взима решения. Нали? Това, okay. това се нарича агент. А, това са системи, които, които взимат решения на база на нещо. Това нещо може да е предварително написан код, може да е машин learning, изграден на базата на Предварителни данни на някакъв машин модел, може да е примерно някакъв друг вид а, система, която просто а, получава информация за средата, като среда под много абстрактно понятие, може да е наистина физическата среда, може да е просто данни. А, и взима някакво решение, какво действие да предприеме, какъв екшен да изпълни на базата на заложения в агента. Заложената логика или machine learning модел или каквото и да е. Как вижте, движи ai като цяло? Според мен, AI-а отива в. А, как да кажа. Вижте, отива в някаква друга. В... смисъл да кажем, че го разделяме на нива. Да, и първо а, е по-точно. В момента а, говори се за термина а, AI Winter. Тоест. А, Winter като зима, че ще. Като зима, като че. А, всъщност, хората, си, хората имат. Uh, По-високи очаквания, отколкото реално машинлърник алгоритмите, дип learning, deep learning и изкуствен интелект като цяло, могат да деливърна. Да, към момента AI е върши много работа, спестява време, uh, взима решение, може да взима решения за много неща, uh, но той не е толкова велик към този момент, колкото хората се плашат от него и колкото очакват. Тоест може би по-скоро... Хората, които не са технологично грамотни, запознати, по-скоро хората, които не програмират, да. се опасяват от а, това нещо. Да, опасяват се, че се развие едва ли не някакъв а, а, мозък, който да, нали, да ги изтреби, защото да, са нужни и да. някакви такива неща, които разбира се, че не е вярно. А, но рано или късно моето мнение е, че дори да не е след 20-30 години, както казват оптимистите, да не е след 100, може да е след 1000 години. А, ще се развие така наречения General Artificial Intelligence, който означава, че ще имаме самосъзнат изкуствен интелект, който да е базиран а, на всичките тези години, хиляди, стотици години, Милиция, в работа, да, и а, който да е сено-самостоятелна единица, която да може да мисли, да се самоосъзнава, да се възприема като отделен индивид. И да може, всъщност, по-генерално казано, да може да решава всякакви абстрактни задачи, не само конкретни задачи, за които е създаден. Тоест например, да изключи математически задачи. Или... Не, например, а, ако вземем някакъв алгоритъм, който разпознава, че на снимката има котка. Добре, това е много хубав алгоритъм. Това е uh, Computer Vision. Uh, алгоритъм, някакъв модел обучен а, и той върши много добре тази работа. Разпознава какво има на, на картинка. Не казвам, че е лесно, не казвам, че това достижение на човечеството е малко. Напротив, даже това е много, много а, хубаво, но това нещо върши една конкретна задача. Макар и тази задача да е сложна, а, макар да е на нивото на хората. Хората също могат да възприемат какво има на, на снимка. Обаче а, тази, този модел, този тези алгоритми, те не могат да свършат друга работа, Тоест, те са обучени за това нещо. Друго, ако вземем някакъв алгоритъм, който а, решава или играе играта гол или шах много добре, този алгоритъм няма да може да свърши каквато и да е друга работа. Той се специфицира в нещо конкретно. А генералният изкуствен интелект, Де, без значение да, ага. е самосъзнат или не, той ще може да решава абстрактни генерални задачи а, на, на базата на в опита, начина по който... Дори без да ги е това. виждал, където се трябва да може да. да почне да ги решава. Да. Ами, примерно, едно, както, както човека, нали, като му се даде нещо ново, той може да се адаптира. И всъщност хората, които говорят за и развият изкуствен интелект, казват, че всъщност това, създаването на такъв генерален изкуствен интелект, ще е последното изобретение на човека. От тази гледна точка, че когато човек направи нещо, което е на неговото ниво и една идея по-добра всъщност, заради факта, че той ще използва това. Той току, ще почне да създава да... вместо нас Той ще почне да създава нова версия на себе си, малко по-добра нова версия на себе си. и Това може да продължава, нали? може да се случи за... за много отрицателно време. В момента, в който се направи това нещо, оттам нататък има бум. На а какво а, мислиш различието? за това, когато хората слагат, когато ги връзват с а, чипове и така нататък, да им следят здравното състояние и така нататък? Мисли, че в Швейцария бяха вече почвени да го интегрират ами, това. Това го има на много места, всъщност не само там, подкожни някакви... Ами да, всъщност и часовника на ръката или фитнес тракера, те правят нещо подобно, не те пак, пак ти следят полуса, например. просто не са подкожни. Рано такива а, устройства и сега като се разви 5G, нали, ще могат хората а, бързо веднага да изпращат данни да дани, да изпращат данни, данни, да да данни да и лекари веднага да. да... Получава информация за състоянието на пациента, пример. просто тези подкожните имат по-голям достъп до човешкото тяло. Могат да ти измерят температура, примерно. Кръвта дали е наред. На да, да, да, могат да. Да, ти, да ти правят някакви проби, зависи нали колко са развити. А, това е просто едно от многото неща, свързани с Internet of Things, което ще се развива в следващите години. А, може би просто защото звучи за хората доста плашещо подкожно, чип, но, но реално, ако то ти. Следи здравното състояние, стига да е направено от секюрити съображения, добре и така нататък, не виждам никакъв проблем. Ами, аз всъщност наскоро слушах по националното радио, mm -hmm. а, там също говореше за технологии, беше разказвал за доста технологии, които а, всъщност влизат там, които на, ни очакват да се развият. Ти спомена и 5G вече, което. 5G е едно от тях. 5G ще отвори врати за много просто да имаме много устройства, които да са вързани, с малко лейтенси, с а, в една клетка да работят, с по-малко по -по -малко да харчат ток. Просто е по-нова версия, един вид на мобилния интернет. А, въпросът обаче е не толкова самото 5G, колкото че то ще даде възможност да се развият много Internet of Things нещата. А, друго нещо, което очаквам а, като нови технологии да се развие е автономните автомобили, например. Ето те са и в момента са стигнали някакво ниво, което хич не е лошо, на автономност на автомобила. Да, трябва човек да има задовола, трябва да се намесва в някакви ситуации. Не може по всички пътища да се кара този автомобил, т.е. той може да се кара по всички пътища, но не може сам да кара във всички пътища. Имаше едно, едни пет нива всъщност на автономност на автомобила където първото ниво казва, че автомобила има някаква помощна система, да кажем спира автоматично, а второ ниво, трето ниво, да кажем може да се движи с минимална намеса Тоест, на човека. Тоест естествено, е някъде на трето ниво в момента. И, да, нещо такова. Да. Или там вече четвърто, че може да, да се шофира нали, без никаква намеса на човека. И пето ниво, деца вика и без вулант, без педали, без нищо. А, колата да може да закара точка А до точка Б на произволно място на от света. И в момента се върви към, тази, към това пето ниво, а какви ще спряте поведите от цялото? И аз ами, Най-малкото ще има по-малко пътно-транспортни происшествия. Ще има много по-добра синхронизация между автомобилите и трафика. Тоест, а, автомобилите ще могат да знаят къде са, откъде да минат най-добре, така че да се използват оптимално пътищата, а не да се... По големи поливарди, да, да, да. да Примерно, а, но дори факта, че ще се намалят жертвите по пътищата, е достатъчно. Е абсолютно достатъчно, А дори да. такива транспорти, предполагам, а, сега всички тия камиони, които. логистиката е една от професии, да. която няма да изчезне, от, а, която няма да бъде изместен от изкуствен интелект за сега. Защо? Нали? Има първич. Ами всеки иска да получава някакви стоки къщи, нали? Дори mm -hmm. нали доставка самите доставки, а. Естествено има дронове вече да, на Amazon, където Go Introста носят. А, има самоуправляващи си камиони, които да, да швират. Нали? Но, но логистиката а, си е сфера, която ще си, ще си бъде винаги. Тя няма да изчезне докато има различни професии и различни сфери, които напълно те изчезват в някакъв момент, според мен, от изкуството банките Банкирането, да. Защо е? Банкирането. В момента може и машинворнг да ти каже дали си добър кредитополучател. А, не е нужно човек да, да гледа и да, да казва. Машинворнга ще види на базата на много предишни а, кредити, статистика, няко, да, да? статистика ще види какви са били параметрите на човека, примерно в коя сфера работи приходи, разходи и там предишни кредити. Ще види дали този кредитополучател в времето е бил добър и ще си изгради модел. И си сложи тегла на всяки параметр, кой колко е важен, и след това, като дойде нов човек да иска кредит, според параметрите му, ще каже, нали, той с, каква, нали, с вероятност дали е а, дали потенциален ще си върне кредита, да, да, или няма да си върне съответно кредит. А другото интересно, според мен, което е, че реално те като са обвързани с дебитни карти, ще е, много, много лесно и са може да следи дали си добър или не, точно така. Mm -hmm. И човешката на месец няма да има глупости, няма да има симпатии, всичко ще си е... Да, няма да има, точно така. Ще бъде честно, определено. Да. Аз предавам, защото знам, че си голям фен на c sharpa да си върнем пак към него, да започнем от там. Знам, че си писал на PHP. Да, всъщност един от първите езици, на който писах, беше PHP. И Всъщност първи език, с който изкарах пари. <laughs> Не съм особено горец, защото че съм писал на PHP. Нямам нищо против езика, просто има и по-добри, <laughs> да го кажем, а, но съм минал през този период, а, всъщност най в началото а, започнах а, да пиша на Basic, това ми беше най-първи език, а, един път докато цъках някаква конзолна игра, тя гръмна, някакъв exception, се случи в самата игра и ме пусна в интерпретатора на Basic, едно време Basic програмите, то всъщност Basic е много археичен език, дори археичен за времето, в което аз съм започвал да се занимавам. Wow. Но, но въпреки това просто така беше играта. Стартира се някакъв бат, той рънва Basic интерпретатора, дава basicfile.buzz source code и тя тръгва играта. Играта крашна и ми показа някакъв етан от тези сините а пак, програмки. Аз им ли е език или някакъв такъв а, а, въобще, Не фаза? Ти кажа. Той е с такива, примерно, в print команда има. Mm -hmm. а, много е прилича на Visual Basic. Нет, нали? okay. а, не, в смисъл, прилича и на Pascal. А, няма ги, примерно, да както си C++, C Sharp и Java и JavaScript. А, но както е много стар език, просто ме вкарва в интерпретатора а, и аз първоначално почнах да си чуя какво става, нали? да а почнем да променям някакви неща. Първоначално някакви текстове, някакви стрингове. Отварям, после пускам програмата, има шерен бутон, тя стартира и гледам, че стринга се е променил, което беше от ния моменти, когато някой направи нещо супер яко, а, и, което за, за уменията си са съответно. Тогава не, е, това. да, определено. А, и след това почнем да променям малко по логиката, да пипам различни неща, да сменям числа, да сменям команди, да видя как се променят нещата. Почнах да пиша някакви програмки от нулата на BASIC. Това ми беше най-най-първото, -най което, което правих. А, не е най... въобще това е най-далече от първия подходящ език за човек, който започва да занимава с програмиране, Примерно просто така се случи. После започвах а, а, да... Почнах да пиша на Visual Basic. а Там са ни прозорчета, бутончета те се нареждат. Нали карчикът се замисля, не са се, се промени много <laughs> <laughs> вещето тогава. И WPF още и в момента се поддържа, да. Тончета, но, да, е, а, и после Visual Basic.net после стигнах до C-Sharp, защото видях, че все пак върху .net може да се пише по-добре. След това станах осми кола, започнах да ходя по състезания по информатика. Там бях задлъжен да пиша на C++. Просто самите състезания не ми разрешаваха друго освен Паскал, C и C++. А ръчно ли се смисъл, ръчно ли се гледаха по-задачите или си имаш пак някаква автоматизирана система А да? и в началото се гледаха а, ръчно, после а, се появиха джет системи. А, но да, в началото ги проверя, ги стартираха и ги проверяваха. А, и така, C-Sharp, PHP, да, PHP после започнах след а, това да пиша. А, тъй като тогава това беше варианта да си изкарат някакви пари, нали? макар и ученик, а, да пишеш в приложения, да пишеш. Бързо да и лесно, в крайна сметка. въобще не съм ползвал никога, писал съм ги винаги uh, чисти. Едно от първите неща, от които изкарах пари, беше един футболен менеджер, веб базиран футболен менеджер. Беше най-големия в България. Wow. Сега даже не знам дали вече има въобще футболни менеджери, които да се играят uh, в веба, uh, в България, предвид uh, български разработки. Uh, а чакай това, кой клас си бил? Ами между 8 и 12. Тоест до седми клас основно съм боравил с Basic, Visual Basic, Visual Basic.net и C Sharp. А, после започнах C, C++ заради Олимпиадите по информатика. А, после започнах ali, PHP малко. А, после вече съм писал за последните години на Python. В университета и на Java съм писал, не толкова ali, за не не в продукшън. Да. В този смисъл. Не съм писал например, JavaScript в продукшън. JavaScript така, си писал, в JavaScript в съм писал, разбира да. се. Да. Също не ми е от любимите езици. Защо? Какво точно ти харесва в смисъл. А... Не ми харесва липсата на избор. Mm -hmm. Не ми харесва а, монополизма на JavaScript. Това не ми харесва. Иначе като език, дори от функционална гледна точка, а, е много хуф език. Просто не съм му фен, защото м първо м някои неща а, трябва. трябва Лъринг Кърва е много голям, за да се чувстваш в безопасност, когато пишеш този език. Така ще го кажа. Не, тоест, не... тоест, тоест за, да, за да си сигурен какво правиш, трябва да научиш прекалено много неща в дълбочина. Има прекалено много подводни камъни и неща, които, а, примерно, дори работата с датите хвани. Ali, там, Колегите знаят деня, месеца, ali, кое почва от 0, кое от едно. Дори това са някакви непредвидими неща, а ти, ако не ги знаеш, не е много за нов човек да да, почне да... да се почувства уверен в това, което пише. Докато си шарп, малко работи. друго смисъл, там, като неща, имаш е... Type Safety, имаш Garbage Collection, имаш много неща, за които не мислиш. Което е удобство за програмиста и удобство особено за начинащия програмист. Поправяме ти, Кърми, искам Time и всичко. Да, Python и... също а, е хубав език. Нали? Макар, че там а, нямаш концепцията за компилация, например. Интерпретира се. Но въпреки това, а, той е страхотен език за начинаещи. JavaScript е прекалено непредвидима, е прекалено много спънки а, за, за език за програмиране. А, нали? Това и което ти казах, че не ми харесва монофолизма му. Тоест, през годините е имало различни опити да се смени Java-то. Microsoft а, да направят нещо. VB script, после там се появи а, Java, аплетите, Flash, Flex. Аз съм писал на Flex, примерно. Там един Action Script имаше, а, като език за програмиране. А, после Silverlight с .NET. Никой от тези технологии не успя да накара браузерите да, го, да ги поддържат на Браузерите си поддържаха до последно до последно native JavaScript Нищо друго, всичко друго е с плъги. Нищо, нищо друго не ти тръгва просто така. До последните години, когато се появи WebAssembly, всъщност, което дава вече втори избор на девелоперите. то е един стеково базиран език от много ниско ниво, за който никой не пише директно на него. Тегаво е. Както никой не пише на Assembler. Обаче а, има различни ръст, C-Sharp C варианти, с които ти пишеш на някои от тези езици и той се компилира до WASM, до WebAssembly инструкции, uh -huh. които се интерпретират, изпълняват нали, съответно после от браузър. Вече съвременните браузъри, включително на телефоните, освен JavaScript, могат да поддържат и WebAssembly. А това ли много смисъл? Не, има, като перформанс там... е много близък до JavaScript. Просто вето съм към момента има някои недостатъци, като, например, а, нямаш директен достъп до дом mm -hmm. И това е нещо, което ще се адресира в бъдеще. Но за мен е по важното е в момента, че, че имаме альтернатива на JavaScript. А и тази альтернатива отваря много врати. Така альтернатива, която не е имала. И това всъщност липсата на тази альтернатива винаги ме дразни от javascript и затова ме е дразни като език а не, не че е нещо, да. али, кой знае колко е лош. Другото, което той от е JavaScript е почнат като... Аз мисля, че от а... някакъв студент е почна да. да се е бил направен, нещо такова. Да, е. и за дипломна работа, или за какво е не знам, или за курсова работа. Въпросът е, че той не е предвиден за това, за което се използва. Тоест езика се насилва да прави някакви неща, за които предварително не е правил. И сега новите стандарти, разбира се, вече отидат в по-добра сфера. Нали? новите стандарти на езика го... Подобряват и вече става адекватен език, примерно за, за програмиране. Говорим последните от ECMAScript 5 mm -hmm. насам. А, а, кои хора решават тези стандарти? В смисъл, уеб асембли, доколко знам се налага стандарт, от ами, големите има компании? Ами има Web Консорциум, които се събират, събират се големите компании, сядат на една маса и се разбират, че правим Web7. Ще правим достъп на Web приложението до файловата система. Ще правим примерно, достъп до Location. -а. И се разбира, че го правим, правят се драфтове и се взима решение, че а, ще се. Нали се случи, почва да се разработва и накрая всички го имплементират. А преди това момента е нямаше... еднакво, нали? Смисъл, горе да, долу разбира се, няма Да, разбира се, да има стандарт. Да. А, едно време нямаше стандарти или не се спазваха от всички браузъри тези стандарти. Тези, които са писали Web преди години, и знаят много добре колко yes. огромни разлики винаги е имало между, примерно, Internet Explorer, имплементацията на Internet Explorer на Web стандартите и, примерно, начина по който а, Firefox го е правил или Opera или, или а, там другите браузъри. А сега вече този консорциум определя стандартите и всички ги спазват, което е супер. Ето ECMAScript, стандарта за JavaScript, HTML5, CSS3, всички тези апите, до които имаш достъп, когато пишеш едно уеб приложение, yeah. да кажем за достъп до notification-ите, достъп до location-а, достъп до... Те а... даже сега деприкат, Flash, flash Player-а а... заради HTML5. Вече няма Ми, да се поддържа от браузърите. Не, Flash Player винаги е, е имал нужда от допълнителна инсталация на половини. на Но Flash Player -а е, а, годините е бил толкова продупчен от, към security-гледна точка ага. и продължават да, нали, да го дофиксват. Просто той е такава технология, която нали, колкото и да е зле, да кажем, някой технология, тази е тройно по-зле. <laughs> Просто към сигурността гледам точка особено. Да. А, така че а, това а, е за. От, от към сигурността гледна точка като каза, а, мисля, че това ще е доста тренди, то, то май ще бъде, защото толкова лични данни вече отиват в областите, интернетът в тинк, киберсигурността. То е нещо, което винаги май ще бъде най-високо платена професия. Секурността ще става все по-голяма по тема. Uh, Най-малкото заради навлизането на всички тези IoT девайси, които по концепция са зле подсигурени security. В момента има страшно много проблеми с IoT девайси. Без вече компания ги прави колко е голяма компанията, тези девайси са пробити, т.е. имат много security проблеми. И в IOT света това е много сериозен проблем. А, а освен това, много неща, които се случват в реалния свят, преминават в виртуални. Примерно различни системи се конструират, които, да кажем, дори държавни администрации минават. Пазват важни данни. Да, важни данни. И всички тези неща все повече и повече минават в а, компютърния свят. Съответно, стават още по... Така, м... Уязвими, всичко Да, и така, пикантни за... А, защото едно е най-просто да нахуеш в а, даден сейф, да се събереш ини документи. Съвсем по-лесно е веб дупка да намериш и да свалиш едни файл. Али, и това не е само, че нали, securityто не е само, че а, ще, повече, а, ще има повече проблеми, защото има повече неща в а, а, интернет и в а, компютърния свят, а и от а, тази гледна точка, че секюритито всъщност а, ще то адресира. Всъщност много по-лесно е да, да пробиеш една веб-система, отколкото да влезеш в един сейф. Fact. От тази гледна точка това означава, че много по-сериозен е проблема. И повече информация и всичко много, много, точно, много, така, много по-добре. Да, а какво мислиш относно това за Azure и неговото развитие, относно сега, където предстояше този договор с Пентагона, всъщност мислиш, че не се получиха или просто забавих там нещата, защото Amazon се изнервиха и така. Azure набира много сериозна популярност, което ми харесва като човек от, uh, .net, от Microsoft uh, технологиите. Рутвам uh, Azure <laughs> да стане най-популярния cloud provider и той отива в тази посока. Uh, Azure, действително много сериозни инженери от uh, световно ниво работят uh, развивайки в Microsoft. Така че вярвам, че той ще придобие все по-голяма популярност, освен това доста отношения Uh, той е по-добър. В някои неща не е по-добър, разбира се, както всяко, всяко нещо, но uh, от гледна точка на прайсинг uh, е по-добър от Амазон, от няко, uh, в повечето отношения. Примерно, от гледна точка на, на security също, според мен. Uh, дори вземи, в факта, Microsoft винаги са взимали securitiто много на сериозно. Uh, въпреки че дали, хората имат друго мнение, реалността е такава, че Примерно, SQL сервера, една от най-използваните бази данни, технология за бази данни, а тя всъщност през годините имала най-малко, да кажем, security проблеми. То е нали с това MySQL нисаха да отворят source code защото so, се ще намерят някакви такива проблеми да. и така нататък. А, така че, Azure също е в топа на, на security добре същените а, системи и е страхотен cloud provider. Има всичко, което на човек би му трябва. А Java там. А... Чували за. Са... То най вероятно са хоствали. Няма как да не са хоствали някой Fajer Java. Да, да, има Java. Че. Има всичко. Има много. Да. Има граф бази данни. Всичко. Каквото а, му трябва на човек. Има... Node.js, каквото искаш, можеш да си качиш. Има, разбира се, и много а, такива технологии около изкуствен интелект. Много сервиси, които прямо пращаш му снимка и той ти казва на тази снимка лицето е в този правоъгълник. А, ли, а, окото е еди, едик, очица какъв цвят, а, примерно, а, човек има или няма брада, мъж, жена, едик, каква се видима възраст. А, и това после да развърляш данните в друг да нещо е да, услуга, да, да. да, това е изкуствен интелект, машинворник, като услуга. А, и всички, повечето cloud providers го имат, примерно, също и Google го има. А, примерно, даваш му, също можеш да дадеш някакво аудио, да ти излече текста от него. И така нататък. Тоест, клауда е много повече от това да си хостнеш приложението. То ти дава много други услуги, включително и обработка на огромни обеми, бази данни, връзване на огромен брой устройства, IoT устройства и менажирането им. Много неща. Въобще клада... и ефтини машини, които са супер мощни като цяло. Да, а, да. Ти да си купиш виртуалка някъде, ще трябва да дадеш доста преди да получиш такава мощност. А, да, но важното е, че те ти предлагат всъщност, когато купуваш Cloud услуга, те ти предлагат, а, нали, зависи на какво ниво, ти предлагат всичко около нея. Някой човек да се грижи за серверите. Някой човек, а, примерно, да апдейтва нещата вътре. Да имаш просто да имаш работеща услуга. Те продават те продават кодо услугите. А, провайдерите, всъщност, а, Azure, а, Google, Cloud, Amazon, Web Services. Ти продават услуга. готово за ползване. Улеснявате. И дори в много ситуациите излиза, по-вситилно да ползваш такава услуга от колд, отколкото си нямаш един екип от хора, които да направят това нещо да, да се случва. Това е определено, нали, знаеш, има някой момент пик, където някакъв сайт получава хиляди реквести и трябва да ги хедане и това да. автоматично скалиране. Да, това също е част от това. Точно утосуват. това е много, да. много голям плюс. Особено на някакви стартъп компаниите, сигурно предбиха предпочели клад да използват. Да, Аж разбира се, голяма компания. А, зависи нали от продукта, проекта, но винаги клауда ще ти даде по-лесно скалиране, ще ти даде по-хубав, по-лесен начин за работа, ще даде по-хубава услуга. Дори по-защитена услуга. Студентите няма как да не се интересуват цялата G-система. Аз даже в момента има C-Sharp Web, още на iSpanet Core на а, им казах, че хората, които са опитвали да читват, в крайна сметка сме ги хващали. А, може да разкажеш по-скоро и за security, че стъй, и за да, това и, similarity всъщност, което е? А, а, аз както казах, преди всъщност, първата ми а, работа на трудов договор беше в компанията Телерик. Тогава започнах в екипа на Светло, на Светлинаков. С него сме работили дълго време, нали? доста, преди да започнем софту и да работим сега пак заедно. А, и... Тогава един от първите проблеми, които имахме, а, беше а, начинът по който да тестваме решенията на студентите, тъй като тогава всичко се праше на ръка, Тоест, студентът ни е пратил код, ние го компилираме, стартираме го, вкарваме входните данни, гледаме резултата и пишем, има точки, няма точки. А, и тогава реших да седна и да напиша една такава система, в която да се може да се логваш, да се регистрираш да има списък с задачи, да се качват тестове в базата, данни и тази система да може да изпълнява решенията на студентите автоматично и директно да ги оценява. Дори ако щеш real-time по време на изпита да се случва това нещо. И това супер, това е лесно, лесна задача, обаче нали, все пак тази система изпълнява код. Този код работи в, а, а, на сървъра, на който е самата система. Човека пращайки код, той може да прати потенциално всичко. Реално да, пишеш там C++, C Sharp. А, имаш достъп до, до всичко, което разбира се е много сериозен проблем. И тогава започнахме да разработвам един Sandbox механизъм, който да изолира решението на студента, в, да го капсулира, за да може, а, като, той се опита да прави нещо, което не е ОК, okay, което е извън това просто да, да чете входни данни, да прави сметки, да, да ползва памет и да изкара резултат. Всичко друго не му трябва да го прави на, на, на, за решение на, на една задача. А, всякакви писания по файлове, пращания и така нататък. И този сендбокс доста сложничък излезе, защо смисъл? Е такова... Защото, защото имаше изискване хем, даваш нали, да работи по на машината малахем. Значи, ако, ако трябваше да решавам този проблем върху Linux, там има вградени а, неща, които мога да ползвам, да стартирам процеса, да го изолирам, да му кажа таймлимит, memory лимит, да не му дам доста до нищо. Обаче ние обучавахме хора на C-Sharp. Съответно C-Sharp по това време работеше само върху Windows. Имаше моноверсии, но имаше някакви нали, разлики. C-Sharp трябваше да го стартираме в Windows-ка среда. Системата беше а, и студентската система тогава също беше върху Windows-ки сервер. А, общо взето трябваше да бъде върху Windows. И първоначалният ми ресърч показа, че в Windows вградени неща за sandboxing няма нищо. А, нищо, което да му кажеш е ти екзето, изолирай го, нали. сега вече имаме докери съвременния, нали. Викаш скучне вече. Имаш, а, а, нали, Windows Subsystem, Linux, примерно, имаш един куп други неща. И тогава, примерно това, което имаше като изолация, като опция, беше виртуална машина. Да стартираш виртуална машина, да сложиш екзето вътре, да го стартираш, да го видиш какво прави, да го затвориш, да, да изключиш виртуалната машина. Много време, една виртуална машина се дига минути. Това не е оптимално. Аз реших, че ще намеря начин да изолирам това .exe, изпълнявайки го в рамките на същия сървър, на който работи и Judge Systema, web леб варианта. А, без да правя допълнителни допълнителни нива на изолация, като примерно виртуална машина и така, така. И тогава нямаше нищо, което може да се ползва. Единственото нещо, което се доближаваше до някакъв сендбокс беше Google Chrome. Той и до ден днешен а, всеки един от табовете, който се отвори, се стартира в отделен процес, който процес е изолиран, капсулиран и не може да прави нищо от security съображение. А, така. И аз започнах да правя нещо подобно. Започнам да да правя Sandbox, който използвайки вградените Windows-ки апита. Т.е. вградената функционалност в Windows, каквото има, да изолирам този процес. И тук вече вляза в малко детайли, но тогавашното решение и което и до ден днешен може да се намери да се използва и все още работи и е, и е валиден подход. Вече го имам в моето GitHub пропозитори в Open System а, проекта и Restricted Process. Там ще го намерят колегите, които се интересуват. А, е, беше да направиш един а, така наречен Job Object в Windows. Това е такъв а, а, вариант, в който можеш в него да вкараш Проект, процеса uh -huh. и можеш да контролираш целият job object. Job object е нещо като група процеси. Ти вкарваш процеса вътре на студента и на job object можеш да му лимитираш различни неща, но само на job object. Примерно да не пипа по файла система, да, да няма достъп да стартира други процеси целият job object. Да, Т.е. да има лимит от един процес вътре в него. Тоест, някакво ниво на изолация, макар и доста базово, да не пипа по клипборда. А, и, и тези неща, които можеш да се контролирате, те, те ставаха доста тега. В смисъл с доста писане на, на извикване на ниско ниво в Windows-ките апите, на, на windows функции, директно. Така и а, другото, което трябваше да се прави разбира се, е да се следи Апамета през определен интервал, да не наскочи меморилимите, който е даден за задачата. да, някой може да пусне код, който е да и да дигне. И, и да, като, да, като, да, като да, захапе да, прибава да. 2 гигабайта RAM, даже тогава не дали имаше и толкова още. А, и, и край, нали, увисва. А, да не прескача времето, което му е дадено, т.е. ако се върти някакъв безкрайен цикъл или, или просто програмата има бавно решение, да, с, да бъде нали, килнат процеса след определено време. Съответно тези неща също бяха имплементирани а, и мисля, че се получи много добро решение. Пак казвам, за тогавашното време беше страхотно решение, според, според мен някакви проекти, после ни бяха писали нали, колеги от а, Индия, Wow. от Штатите, от Китай. Не че а, искаше да го ползва за някакъв проект. А, и този restricted process реално влезе в употреба на някакви реални проекти. Освен bgcoder.com системата или gg.soft.un.bg, която в момента се ползва. Освен за това, този а, sandboxing към механизъм се използва а, и в други проекти. Един колега си написа дипломна работа, използвайки го също, нали? т.е. построи си дипломата работа. Като част от нея беше това нещо. А... Той е написан изцяло на C Sharp, нали? Изцяло на C Sharp, изцяло работи само единствено на, на Windows и работи с извикване на функциите на, на ниско ниво в Windows. А... Не е перфектно. Примерно има неща, които не може. Едно от нещата, които не може да прави, е просто защото ограничението на Windows е тако, не може да му се ограничи мрежовия достъп. Но тук има въркараунди като Firewall. Нали, може на сървъра, на който работи на този Restricted Process, този Sandbox, просто да се каже на Firewall, забрани на всички програми достъп, освен на тези, на които нали, трябва да имат достъп до интернет. И по този начин и, този, и това нещо се, се прескача като ограничени. И така в момента джед системата, която студентите на софту ни познават, работи Благодарение на този Restricted процес, благодарение на този sandbox механизъм. Получава ли си по-рекуести от студенти да, за Да, Judge? доста често. За интернал нещата на джедж не. Да. А, обаче за джедж системата, за версията бе кодър, която uh -huh. беше и сегашната, да, има, има по -реквести. А Другото, което беше, както ти казах в началото, когато споменах студентите, че ако се опитат да читват, няма да стане. А, а, да, това е друго нещо, друг проблем, който решихме, всъщност подстиме след малко да ти кажа и за студентската система. Защото Защо почнахме <сък> да правим студентска система, казахи, що почнахме да правим друг система, нали? имахме ясен проблем. След това а, имахме проблем, че а, имахме подозрения, че студенти преписват. Обаче, нямаше как да докажем кой студент от кой е преписвал, защото трябваше да сравним, Примерно 200 решения с 200 други решения. Joint, да, да и това са 40 000 примерно, проверки. По-малко, по-малко, но толкова от този порядък. А, и тогава написахме: измислих един вариант, с който пак имахме да решим проблема върху C-Sharp. Тоест при C-Sharp решения, с такива работихме тогава. И направих, направих следното. Взехме C-Sharp кода на един студент, взехме C-Sharp на друг студент, Системата ги минава през компилатора. Съответно знаем, че през компилатора неща като коментари, препроцесорни директиви, имена на променливи до голяма степен, форматиране. Но имената на мените се, се, се запазват нали, в да на, да, на публичните, да и направят, да. Те се записват, метаданите, но те не са толкова важни. Важното е, че се губи цялостно, нали, като преписваш, ти какво ще гледаш да промениш малко ноги, да, и има, проблеми, и да, да. да го направиш, ущи, че не се едно не си преписам, а не можеш да смениш логиката на приложението, не можеш да смениш последователността на инструкциите. Или Топ, това, това. това защото даже ще си е стеков там и всичко си да. е подрец, да. А, и тогава направи, нали, взимаме си шаркода, компилираме. Компилирания код, той е на междинен език написан, а, го дисасемблираме. До IL инструкции, до списъка с айл инструкции, т.е. инструкциите на по-низко по ниво, което вече не е c доста далеч от C-shar. И, и тогава а, с един обикновен алгоритъм, базиран върху динамично оптимиране, се сравняват инструкциите на едната програма и инструкциите на другата програма. И веднага светваха читерите, които се преписват. А това е се сравнява или Инструкция по инструкция. Тоест, mm -hmm. те е. е. инструкциите са все байчета. Байт по байт mm -hmm. си го представи, може да направи текст, ред по ред текст, нали, няма значение нали, как ще го направиш, защото в крайна сметка байт кода на инструкцията си има някакво име, може името да вземеш. след тая. Да. Въпросът е, че тогава светваха веднага читерите, защото всички промени, които правиха по време на преписването, се губеха. По време на компилации, нали, декомпилации. Много елементарно решение, но всъщност доста елегантно. Сбърза ли решение. ти на Смисъл, доста време а, ли мисли, какво да направиш? Не си спомням no. да ти кажа честно. А, просто изпълням нали пак поредния уау, а, момент, който като направиш нещо, Set което basic просто. .стигаме до да. Идеята ми е, че тогава имплементацията му беше много лесна. Може би за половин ден може да се направи нещо такова. Въпросът е, че толкова легантно нещо върши страхотна работа нали, за, за цели. И го интегрирахме вътре в джед системата. Имаше един бутон, който директно от решенията на студентите, всеки със всеки сравнява и веднага светваха двойките. Преписвач. Аз ще го пускам, че се ми излиза веднага колко и колко. Все още знам, че проценти. в тази системата на SoftTunes е интегрирана същата да. система за преписвачи, така че. И за Java, и за Python. За Java пак си свежа до Байткод. Да, но дори да е текст, същия. алгоритъма а, може да се приложи същия. Нали? Дори Прорът, просто да за да текст. Mm -hmm. а, двете неща. И, а, да, ще ти кажа, и че а, студентската система, когато започнах работа, всъщност. А, Всичките кандидати за студенти тогава, понеже а, работех известно време в екипа на Академията, всички кандидати, които идват а, и, нали, за Академията кандидатстват, си пращаха информацията на имейли и CV-тата и кавер-летерите ги пращаха като прикачени Той е файл. Тоест на, на теб и после нещо, а, това. Тоест .е. получаваш ги на имейл всички кандидати и а, тогава се <laughs> използваха колегите, и ни и си по един ред за всеки нов студент. Т.е. използваха ексела като тип база данни, което записваха информация за студента, Файловете ги слагаха по някакви папки. Доста нали, неорганизирано и доста трудно за поддръжка най-вече. И всъщност тогава решихме и започнахме студентска система да правим, която с регистрации, там вътре си има формичка за кандидатстване, по повъщи. Това е може би един от първите неща, които съм правил а на труд в договор. По-сериозни, по-продукшън, е и и по да. да По-сериозни съм правил преди това, mm -hmm. като приложение на PHP, на... тогава нямаше SPN, MVC, но Web базираните бяха на PHP, а Desktop базираните бяха на Winforms и WPF, нали, на CSharp. А... И тогава всъщност а... осъзнах и бизнес стойността, която IT-сектора може да даде реално нали, на. На на хората. Да, да, да, да, определено. А, и така? Да. А за колко време тогава почна да дигнат, да кажем, версия на на студентската система? Не си помня, не мога да <laughs> ти кажа. А, тогава тя беше базирана на SPNet MVC. Технологията преди ESPNed Core. Сървнително бързо се пише на нея. Контрол реакшени, реакшън, имаше вградено идентитити. Не мога да си спомня. Един въпрос, който си напълно личен, мой и много си ме интересува. А, понеже с съквартираната ми играем шах, с теб си ми играли шах, mm -hmm. някак да ми поговорим за Chase Engine-ите, защото знам, че ти си отделял време да гледаш как работят и така нататък. Да, мен са ми много интересни чс engine следя следия ги, има дори турнири по компютърен шах, които сбиват програми една с друга да играят. А, ами. На какъв принцип работят? Може да разделим всъщност чест на, на два типа. Един тип са конвенционалните чест енджини, които съществуват от много години и се разработват. Втория вариант са чест-енжините базирани на Machine Learning. Подход, който се прилага от 2, 3-4 години насам. Първият подход, конвенционалният, е базиран на алфа-бета Pruning на MinMax Идеята, където просто построяваш дървото на всички възможни ходове, което е огромно, много огромно. Той има някаква дълбочина, ти не можеш ця, целият шах нали да го сложиш на дърво, няма да се събере никъде, по никакъв начин. Обаче а, изгражда се това дърво, при него е много важно да се режат клони от това дърво, на различни етапи, когато прецени софтуера, програмата, че няма нужда надолу определен ход да продължава защото да го е разгръваш. Слаб е слаб, е, слаб царя, ход, примерно. Да. тъп ход е или и се вижда, че той няма да доведе до нищо добро. Като вижда се, че няма да доведе до нищо добро, е ключово от тук, за енджините, те трябва да могат да преценяват къде и кога да режат от това дърво. Защото колкото по-широко е дървото, толкова надолу то става по-широко. Колкото е по-тясно и надолу се запазва тясно, и могат да се разгледат ходове, важни ходове в по-голяма дълбочина. Равно колкото по-дълбоко разгледаш хода, толкова е по-вероятно програмата да, да победи. А, така че рязането на това дърво, прунинга е много важна стъпка. Другата изключително важна стъпка е може би най-важната стъпка в Chess енджините, това е така наречената evaluation функция. Това е функция, която определя, прави статичен анализ. Взима дъската към момента, както я виждаш, и оценява с едно число, колко тази дъска е окей okay за теб като играч от твоята гледна точка. Примерно ако си с белите, нали гледна точка на белите. Тази галежна функция взима предвид един куп неща, които са специфични за шаха, но ще ти кажа примерно безопасност на царя, колко ти е скрит царя, колко са ти мобилите, колко са ти подвижни фигурите, колкото една фигура може да ходи на повече места, т.е. имаш повече опции, това е по-добре. Доколко фигурите ти се пазят, доколко фигурите ти а, си пречат или фигурите ти прекалено много работа вършат, защото една фигура ако пази три неща, тази фигура е опасна. А, Структурата на пешките е страшно важна, Тоест, дали имаш пешки, които могат да излязат без да им пречи друга пешка, дали, дали има пешки, които са запушени, а, това също се взима предвид и, и, и много важно, а, с какви фигури разбира се разполагаш, ако си с по-малко фигури, по-малка evolution ще получиш. А предвижа ли Да, най-вероятно си предвижа кога да, предвижи, кога да, да, да това и... Да. Т.е. един от възможните ходове. Да. Идеята е, че тази evolution функция, когато а, определяш какъв ход да направиш, ти използваш нея, за да видиш от следващите ходове, кой ход да доведе до по-хубава и функция. И рано, тръгвайки надолу по дървото, нали, ти задълбаваш, задълбаваш и виждаш всички възможни полезни ходове. Да, но проблема е, че виждам моите полезни ходове. А, ами. Нали аз мога да наместа нещо, което при Ненджина не е очаквал. Този а, начин на изграждане на дървото, ти рано а, на, на едно ниво имаш твоите възможни ходове. На следващото ниво имаш възможните ходове на противника. Те трябва да са максимално оптимални от гледна точка на противника. Тоест, когато един шах енджин си разглежда ходовете, той използва собствената си логика и собствената си функция, за да оцени, обаче от гледна точка обратното, да с минус. той вече знае къде са третовете. От гледна точка да. Да, на другия грач, на следващото ниво оценява той да направи най-добрия ход. Защото нали, ти искаш да играеш, да направиш най хубавия ход, при положение, че и съперника ти направи най-добрия ход. И да. използва, се използва, е, еволюира се позицията и се слага знак минус един вид отпред. Или се взима от, отрицателната стойна, об, обратната стойност. И така печелиш. Право минуло, да. А, ми ще... А, само а, понеже Ти казах, че има и втори вариант на чесендж. А, е, аз ясно го ми там от, бях. средно да? време, откакто всъщност Google направиха а, тяхната. А, Open Mind. Алфа, не. Алфа-Зеро mm -hmm. програма. Това е всъщност машин learning модел, базиран на самообучението, reinforcement learning, а, при което са сложили правилата на шаха и са вкарали алгоритъм, който играе срещу себе си. Той, не, той знае само какви са възможните ходове. Не знае кой е добър, никой не му е давал, защото при другите конвенционалните чест е е е енджини, там е вкарано човешко знание, че приема два топа един до друг на една линия е хубаво нещо и това дава бонус точки за evolution функции. Обаче този вариант на Google, който са подходили, той не знае кое е хубаво и кое не. Той играе срещу себе си, прави нещо и това, което прави добре, в крайна сметка тази версия печели, тя оживява както в еволюционно отношение. Нали. А след това се прави друга рандомизация, някаква мутация, нали, про промяна на, на параметрите вътре, защото реално машин learning-а по е оптимизация на параметри в крайна сметка. А той дали гледа истински игри, които маше навърна? Не, А Той гледа само играе срещу себе си, прави си различна версия на себе си и ако тази различна версия е по-добра, тя оживява и тя прави различна версия на себе си, а другата се маха приорък. И така след милиони игри и с капацитета, с който го разполагат като хардвер, този, тази програма нали, става все по-добра и по-добра и а, те не, не пуснаха се разкода на това нещо, обаче публикуваха научния scientific paper, който са описали начина на работа. И на, на база на този scientific paper се появиха две-три open source варианта на Chess Engine, който е базиран на machine learning, на самообучение, което а, към момента е доста... почти на нивото на най-добрата най програма на шах. Която сама по себе си е много пъти по-добра от най добрия човек на шах. От няколко години. Е така. Даже още, не знам дали, но интересна историята за Каспаров, за Дибу. Това е първата програма на шах, която бие световен шампион по шах. А Каспаров Аз е бил 90... 10 години поне на първо място. 6-та година, 94-та, не мога да си спомня. Той, да, той е бил световен шампион по шах. Най-добрия за То времето дълги години наред. Да. И тогава за първи път програма го бие. Той обвинява първоначално, че тя нещо там отзад не седи програма, а няколко хора седят и измислят хода. Нали? А, после се премирява, че всъщност програма го е била. Но от, се развил компютърен шах доста през годините и в момента, ако рейтинга на най-добрия шахматист е 2800-2900 и нещо, то рейтинга на най-добрата програма на шах е над 3700. Към момента. Хиляда Което, нали, означава, че с, почти никога човека няма да бие в програмата. А като каза, че то, Машин уринг се обучава буквално отколкото игри само изиграе. Знам, че в един на Дота предполагам там нещо такова случва пак. В Dota също направиха а, такъв а, самообучаващ се агент, който успя да бие, нали, да играе Дота. Дота също се е много по различни игра от шаха. За такива такъв тип алгоритми, защото първо дотата имаш а, 10 човека и ти зависиш от а, 4 ма още съотборника твои и още 5 а, съперника. А след това при дотата нямаш пълна информация какво става както при шаха. При шаха каквото е на дъската това е, няма изненади, няма а, с, такива непредвидими ситуации. При дота имаш Fog of War, нали, тези, които си играли игри, знаят. Това е, просто не виждаш част от картата, и не знаеш кой къде е, какво се случва съперника ти какво прави. Не знаеш само твой отбор. И това също е нали, трудност трудност някаква. Да, но успяха да направят софтуер-модел, който да играе дота. Пет отбор от 5 човека нали, с този модел да играят, 5 компютъра и биха а, едни от най-добрите на дота. Да. А, което е постижение всъщност на компанията, бившата компания Neon Musk, която а, се казваше OpenAI. Тя, която е целта да ти да свърже да мозъка с. А... А, не, Neuralink, друг негова компания, да, да, да, имата. Да, да, да. той, той закупи DeepMind, беше част от управлението. В един момент напусна <гум> тази компания. DeepMind OpenAI е компанията, която а, развива едно такова нещо. Те прати други. Проект, разбира се. А Google компания е а, DeepMind. DeepMind. Те също я купиха Google, не са си направили сами, купиха експерти и те имат сега сериозно, сериозно развитие. Готиното е, че всъщност каквото и да правят те, почти всичко, което правят, го публикуват под формата на scientific paper. И може да бъде прочетено от а, който иска, на който се интересува. Което е супер, защото да развиват. Този начин а ти, ти занимаваш ли с някакви такива scientific papers? Интересни uh -huh. са ми в някакви сфери, примерно свързани с а, NLP, uh -huh. но Computer Vision на този етап на мен не ми е интересен и не чета. Da. Но чета примерно reinforcement learning, а, постиженията, алгоритми, чета а, natural language processing, а, а, докъде са стигнали. Просто сферата, интересите, където имам, да разглеждам отдавна време, има в. А, Архайв uh, могат да се намерят uh, на различни И Интересно, да. Не може всичко човек да знае, нито всичко да изчетае. О, определено. Обаче нали то, това е идеята да се развиеш и нагоре и нагоре. Ами, добре, среща са още нещо, което да кажем? Ами, не, за сега. <съща> Мисля, че достатъчно много поговорихме, добре. да не ставаме скучни на колите. Ами. Ние като цяло имаме още много какво да кажем със сигурност и да говорим за C-Sharp и за DotNet и на къде отива. Затова сме замисли и втори епизод, който да направим. Супер! супер. А, така че ще се радвам да предложите някакви теми като коментарчета, да споделите какво ви е харесало, дали какво още искате да чуете като цяло. А, ние сме навити да говорим за абсолютно всичко, като цяло кефим се на тази идея. Така че благодаря ви за слушането и ще се видим следващия път, където кой ще ви бъде Антония Танасова и тя ще ви е подготвила следващите интересни неща. Благодаря от мен Стоян Шопов и до нови срещи. Благодаря да. за слушането.